Texten vi skal se nærmere på her er en artikel om dikteren og samfunnsdebattanten Henrik Vergeland. Eleven har fått i oppgave å skrive en artikel om Henrik Vergeland. Hun har blitt bedt om å ta utgangspunkt i et utdrag fra teksten «Dobbelt v av forfatteren Torvald Stene. Hun skal også drøfte om Vergeland fremdeles er en aktuell forfatter. En artikel er en text. Det tekst at du må argumentere, og at du må underbygge påstander du kommer med. Teksten må vise leseren hvordan du har tenkt. Forfatteren av denne teksten underbygger og begrunner påstandene sine. Men i tillegg prøver hun å skrive en poetisk text rik på språklige bilder, om Henrik Vergeland og hans diktning og samfunnsengasjement. Den røde tråden gjennom hele artikeln er fokuset på Vergeland som en lidenskapelig og følsom mann. Hva er det som gjør denne teksten til en god tekst? Viktige stikker her er språklig kreativitet, faglig overblikk, ryddig struktur og god argumentasjon. Forfatteren har en personlig stil og bruker et bilderikt språk. Men også innenfor artikkelsjangeren kan du til en viss grad få lov til å prege teksten med din personlige skrivemåte. Det du må passe på er at du overholder artikkelens krav til saklighet og argumentasjon. Vi skal blant annet se nærmere på hvordan forfatteren mestrer disse kravene. Innledningen til denne teksten kan minne om innledningen til et essay. Den er preget av et poetisk språk, med livfulle bilder og tydelige kontraster- Leseren blir nysgjerrig på den dikteren som visst nok er så ulik mange andre mennesker. Samtidig passer bilden og språkbruken godt til mannen som skal beskrives. For Vergeland var jo selv i en engasjert og følelsespreget uttrykksmåte. Här peker forfatteren på noe som ofte blir trukket fram når en beskriver Vergeland. Mannen og dikningen hans er mangfoldig. Hun starter også med en så såkalt temasetning, som er en generell setning som forteller vad avsnittet handler om. Så benytter hun resten av avsnittet til å utdype og eksemplifisere. Här bruker hun igjen en billedlig og høytidlig uttrykksmåte, som er ganske uvanlig i moderne norsk sakprosa. Noen vil sikkert oppfatte den som litt tillgjort og stiv, i alle fall en om. Men om teksten hadde vært skrevet på Vergelands tid, ville neppe noen ha reagert. Kanske forfatteren ville signalisere sin sympati for Vergeland gjennom måten hun skriver på. Oppgaven krever at eleven skal ta utgangspunkt i et tekstutdrag av Thorvald Sten. Eleven knytter här nok så tidlig sin egen text upp mot Stens text. Hun trekker in en påstand fra Sten som støtter opp under hennes egen argumentasjon. Slik viser hun – at en klarer å utnytte Steens tekst som kilde. Her viser forfatteren fagkunnskaper om romantiken. Vergeland og Velhaven blir ofte sett som motpoler i norsk litterærdebatt i første halvdel av 1800-tallet. Ofte forklarer man dette med at de også var så forskjellige personligheter. Samtidig er det klart at forfatteren her setter ting på spissen. For Velhaven har selvsagt ikke bare skrevet triste dikt. Like lite som Vergeland bare har skrevet dikt som uttrykker glede og ekstatisk livsfølelse. Her kunne hun tatt større forbehold. Her tar forfatteren igjen utgangspunkt i en påstand fra Sten, og bruker den som utgangspunkt for egen argumentasjon. Hun nevner ett konkret eksempel som viser at Vergeland var en vårens dikter, og hun utdyper poenget sitt med å skildre de positive egenskapene Henrik Vergeland till av våren. Forfatteren argumenterer her etter den så såkalte PBU-modellen. PBU står for påstand, begrunnelse og underbyggelse. Denne argumentasjonsmåten er typisk for artikler. Først kommer du med en påstand, så begrunner du og utdyper du påstanden din. Deretter viser du til eksempler for å underbygge den. Argumentasjonen til forfatteren hänger godt sammen med hovedpoenget hennes, nemlig at Vergeland var en man med et sterkt følelsesliv. Slik skaper forfatteren en tankemessig sammenheng i teksten sin, på tvers av enkeltavsnittene. Her begynner forfatteren avsnittet med ny temasetning. Nå skal teksten handle om den så såkalte jødeparagrafen i grundloven. Forfatteren kommer her inn på en sak som Vergeland er kjent for. Nemlig arbeidet med å få fjernet denne paragrafen fra grundloven. Hun tar igjen utgangspunkt i stens tekst. Denne gangen i noen faktaopplysninger. Samtidig knytter hun det nye inneholdet til noe hun alt har skrevet om, nemlig Vergelands sterke liv. Så viser hun fagkunnskaper gjennom å skrive om Vergelands arbeid for å få fjernet jødeparagrafen. Hun avslutter avsnittet med en konklusjon. I de to avsnittene som kommer nå, drøftet forfatteren om Vergeland har gått ut på dato, eller om han fortsatt er en aktuell forfatter. Dette å kunne drøfte, se en sak fra flere sider, presentere, argumentere for og imot, er et typisk kjennetegn på en god artikelskriver. Den fargerike språkbruken i denne teksten kan lure leseren til å tro at dette mangler fakta og argumenter. Men ikke minst i disse to avsnittene, ...ser vi at eleven mestrer denne diskuterende skrivemåten. Uttrykk som «på den ene siden» og «på den andre siden» er typiske markører som viser at forfatteren nå er i gang med å drøfte argumenter for og imot. Samtidig er denne typen uttrykk en fin måte å skape tekstbinding på. Her markerer eleven at hun fortsetter drøftingen som hun begynte på i avsnittet over... Slik hjelper hun også leseren å beholde oversikten over innholdet. I en artikel er det viktig å framstå som lite subjektiv. Vær derfor forsiktig med personlige utsangen som «Jeg syns at...» eller «Jeg føler at...» Du bør være saklig. Bruk gjerne pronomene «vi» eller «en». Da signaliserer du faglig autoritet. Her gjør eleven dette vi å bruke «vi-form». I hele dette avsnittet fortsetter elevene å drøfte hvorvidt Vergelands dikt har gått ut på dato eller ikke. Här viser hun fagkunnskaper. Hun vet at noen litterære temaer aldrig går av moten, og bruker denne kunskapen i argumentasjonen for at Vergeland fortsatt er aktuell. I tillegg trekker hun inn kunnskapene sine om dagens samfunn og dagens diktere. I dette kommer hun med enda et argument for at Vergeland er relevant for oss i dag. Hun bruker igjen PBU-modellen og åpner med en påstand. Vergeland som person kan være en inspirasjonskilde og et forbilde for mange. Deretter begrunner hun dette. Vergeland var en person som genom hele sitt liv kjempet for rettferdighet og likeverd. Og hun forklarer hvorfor verdiene hans er viktige i dag. I en kald og kynisk verden trenger vi mennesker som ham som forbilder. I det siste avsnittet runder forfatteren av diskusjonen. Hun begynner å samle troene i teksten og kommer etter hvert fram til en konklusjon. Forfatteren har allerede gitt et begrunnet svar på spørsmålet om Henrik Vergeland fortsatt er en aktuell forfatter. Men hun har også sitt personlige, subjektive svar på spørsmålet, som hun legger til etter at hun har oppsummert. Det er helt i orden av med en personlig betraktning når en skal konkludere på slutten. Forfatteren kommer nå tilbake til noe hun har vært inne på allerede i innledningen, nemlig Vergelands personlighet og hans lidenskapelige forhold til livet. Vi forstår nå enda bedre hvorfor hun har lagt så stor vekt på disse sidene ved Vergeland genom hele teksten. Samtidig, binder denne avrundingen innledningen og avslutningen sammen, og den tydeliggjør igjen den røde tråden i teksten.